Lataaja avaa Excel-muotoinen itsearviointilomake. Samoin kuin Moodle-ympäristö, itsearviointilomake on jäsennetty osaamisalueisiin. Osaamisalueet kertovat, millaisia tietoja ja taitoja kyseisten yto tavoitteisiin kuuluu. Osaamisalueet voi avata Excel-taulukon välilehdiltä. Jokaisella osaamisalueella on kuvattu joukko tavoitteita, jotka on jaettu valtakunnallisten arviointikriteerien mukaan tasoihin tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä. Jos esimerkiksi haluat saavuttaa osaamisalueella hyvän eli H3-tason, sinun on hallittava sekä T1 että H3-tasoilla kuvatut tiedot ja taidot. Itsearviointia tehdään jatkuvasti opintojen edetessä. Siinä käytetään neliportaista asteikkoa. 1. En hallitse asiaa. 2. Asia vaatii kertaamista, kolme, hallitsen opittavan asian ja neljä. Hallitsen asian niin hyvin, että voin opettaa sen myös toiselle opiskelijalle. Täytä itsearviointilomaketta käyttämällä pikanäppäimiä yksi, kaksi, kolme ja neljä. Luvut muuttuvat automaattisesti väreiksi, jotka helpottavat lomakkeen lukemista. Itsearviointilomake on tarkoitettu helpottamaan oppimistasi sekä kehittämään oppimisen ja itsearvioinnin taitojasi. Aseta itsellesi tavoitteet opintoihin ja jaa ne pienempiin osatavoitteisiin. Tallenna itsearviointilomake siten, että se on aina saatavilla. Lomake palautetaan opintojen lopussa opettajalle.